مفتی صاحب اگر کوئی غصے میں بول دے کے خدا کو نہیں مانتا تو کیا اسلام سے خارج ہوئے گا جیا اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا انہوں نے پوچھا ہے ٹوٹ جائے گا نکاح غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے غصے میں کسی کو چاقو مار دو تو مرے گا کہ نہیں مرے گا غصے میں طلاق دے دو تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو غصّے میں کفر بھی ہو جاتا ہے اگر بول دیا تو کافر ہے بہت شکریہ اور پنڈی سے پوچھتے کرتے وقت پاک کے صفحوں کو ہوا کی وجہ سے پلٹنے سے روکنے کے لئے. ان پر پن یا موبائل وغیرہ رکھنا کیسا ہے جی پر ہاں پر؟ کچھ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی, کوئی نہیں نہیں. بندے سے